باید ابزارهای بهتری رو برای تحلیلمون داشته باشیم من همه اینا رو گفتم که به این اشاره کنم که یکی از اون ابزار ها داشت میگفتش که یک چیز حدود یک و ه همه تریلیون دلار میتونه مارکت کپ بازار فقط بیت کوین بشه حالا باسی درصد دامیننسی که برای آلت کوین ها در نظر میگیرن گیرن درصد در بیت کوینه شما در نظر بگیرید مثلا یه چیز حدود دو برابر این چیزی که الان وجود داره مارکت بعد رشد کنه و خب من امیدوارم که این مارکت توی دو ماه سه ماه آینده این رشد نکنه چرا؟ چون توی بازار میگن وقتی که به این صورت رشد شارفی داشتن اصطلاحا میگن تونتون رفته بالا اصلاحش طولانی و پرسایشی خواهد بود و خب اینم در نظر داشته باشین که اصلاح قیمتی حتماً با این مثلا با ریزه. ریزش که فعید به نظر تو بیت کوین داشته باشین اصلاح دود تا جنس داره یا از نظر قیمت یا از لحاظ زمانه تو یه بازه زمانی توی یه بازه قیمتی گیر میفته رو چل هزار چل یک میره بالا میاد پایین میره بالا میاد پایین یه مدتی یه هفته در روز اینجا میمونه دوباره شروع میکنه حرکت کردن. و اون قیمته چرا نمیاد پایین؟ قائدا بر اساس این تحلیل تحلیلگران تکنیکال بعد نزول داشته باشه اما چون پشتش فشار خرید وجود داره باعث میشه که به این راحتی بازار پایین نیاد قیمتش در نظر داشته باشین که این 18.5 میلیون بیت کوینی که تا الان استخراج شده برای 7 میلیارد جمعیت کره زمین فقط 2.5 میلیون بیت کوین دیگه باقی مونده امروز روی بحث این نصف شدن استخراج یکی دو تا نکته خیلی قشنگ داریم که اسلایداشو گذاشتم با هم خواهیم دید امیدوارم که این افزونه های ماینر بلاک رو اون تیک فایرفاکس زده باشین از این آنتی ویروس معتبر هم استفاده بکنید که این مشکلاتی که برای همه پیش ند برای شما پیش نره تو زنجیره بلوک هم ما تو فصل اول این 21 سرفصل رو داریم که تا گلدراش رفتیم ردیف 18 اگر خاطرتون باشه که عرض کردم خدمتتون که اون تبع تلاعه باعث شد که خب خیلی از این مر عمر دنیا بیان مباحث اجتماعی توی خود کالیفرنیا به وجود آورد چون ترکیب رو به هم زد بعد کی پولدار شد کی میلیونه شد اونی که بیل فروخت بعد گفتم خب حالا ما با هم بیان فکر کنیم چجوری میتونیم بیل خودمون رو تو کریپتو کارنسی بفروشیم این نقطه بسیار مهمیه ببینید قسمت عمده‌ای از آدم‌هایی که درگیر این بازار هستن آدمایین که شاید توانمندی فنی برای تولید کoin نداشته باشن تازه توانمندی تولیدم داشته باشن از بین این 7 هزار تا کoin چه جوری میتونه کoin خودش رو عرضه کنه خودش داستانی ها یعنی به این سادگی نیست امروز در خصوص آیسی با هم صحبت می‌کنیم در نتیجه حالا از این وسط من چجوری میتونم گیم بگیرم یکی از موارد از این سایتار رو امروز با هم میبینیم و اینها این‌ها هایی باشه که ما میتونیم ازش نهایت استفاده رو ببریم من فقط ایده رو میگم قاعدتاً هر کسی بر اساس شرایط خودش میتونه منابع درآمدی برای خودش تعریف کنه رو حوزه کریپتوکارنسی ما هر جا میریم ما بالاخره من هرجوری به چرخم یه ورش بعد برسه به این داستانه. بورس به حال جز علاقمندی های من هم هست بازار بورس اوراق بهادار و من فعالیت رو تو بازار مالی از طریق همین بازار شروع کردم خیلی ساله پیش، چهار، سال پیشا 15 سال 14 سال پیش ببینید یه اتفاق جالب میفته شما یک ادبیات مشترکی در بین تمام این بازارهای مالی پیدا میکنید یعنی مشترکاتی در بین اینها وجود داره که به شما کمک میکنه که تر بری سراغ بازار دوم، بازار سوم و همینطور بری جلو تو بازارهای مختلف درگیر شی. بچه‌ای که بورس کار می‌کنه بعد این مدتی می‌بین مثلا میرن سراغ مثلا فارکس، میرن سراغ بورس کالایی، مشتقه یا میرن تو این بازارهای خارجی حالا تو های مختلف فعالیت میکنه و از جمله کریپتوکارنسی. و خب این علتش چیه؟ چون اولین بازار رو کلی وقت هم گذاشتن والا پایین روش یاد گرفتن عددیاتش یاد گرفتن اصلا با این پلتفرم ها میتونن کار بکنن به این مهارت رسیدن که خیلی را سریع تر بتونن یه بازار جدید رو یاد بگیرن خب یه تفاوت های بین بازار بورس اوراق بهادار با بازار رمز ارز ها وجود داره اگر دوستان مشکلی توی صدا دارن به پشتیبان پیام بدن که بهشون کمک بکنم چون فکر میکنم مشکل صدا من نداشته باشم اگر شما صداتون مشکل داره یعنی بریده بریده میشنید یا اینکه قطع میشین از سیستم پرت میشین بیرون یعنی از وبینار میرین بیرون علتش اینه که نتتون ضعیفه یا اون لحظه مثلا یه مشکلی پیش اومده خب به هر حال این اتفاق میفته جای نگرانی نیست چون این ویدیو داره ذخیره میشه و بعدا هم میتونید بهش مراجعه کنید ما یه چیزی داریم به مفهوم ICO initial coin offering offering این در حوزه بازار ارزهای دیجیتاله یعنی عرضه اولیه سکه که سال 2017 اصلا بهشت ICO بوده کلی هم روش قلاورداری کردن و یه پول قلمبه زدن و رفتن توی بورس هم یه چیز داریم به نام عرضه اولیه سهام initial public offering تا از این احتمالا دوستان استفاده کردم اونایی که تو حوزه بازار سرمایه هستن یه شرکتی که میخواد وارد بازار بشه برای کششور قیمتش میاد به حوزه آیPO و اولیه میشه قیمت میخوره و اینکه اول تو بازار اولیه عرضه میشه و بعد تو بازار سندیه. یکی دو تا از این دوستان که اینجا هستن رو میدونم که تو حوزه کارگزاری فعالا، درست گفتم دیگه اولین بار تو بازار اولیه عرضه میشه یعنی IPO ای که انجام میشه تو بازار اولیه است و بعدا تو بازار سانویه شروع میکنه معامله شدن خب خاندوارم که همه بیدارن دیگه اکس و نمال این زیر نمیبینم میترسم بعضی موقع میترسم یه موقع مثلا همینجوری داریم میریم جلو خب رو... مورد دوم رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت در بورس برخلاف خلاف کریپتوه خیلی ها حوضه های شرکت های سرمایه گذاری که میان سهام مدیریتی میگیرن یا هولدینگ های مادر تخصصی که میان سهام مدیریتی میگیرن زمان خیلی خیلی بیشتری رو دارن برای این سرمایه گذاریشون در نظر میگیرن توی کریپتو اینجوری نیست. کریپتو شما خیلی اصلا داستانش متفاوته که میدیم جلوتر با هم آش... بیشتر آشنا میشیم در این. توی کریپتو لی... لیگال در خصوصی که بباشید در بورس یه قواعد و قوانینی وجود داره در صورتی که توی کریپتو کارنسی تقلب بسیار بسیار زیاده چون نهاد نازری عمل کرده بورس وجود داره یه شرکتی سازمان بورس داره نهاد ناظر داره نمیدونم کلی به قول معروف از ابزارهای فراد دیتکشن استفاده میکنند در... که بحث دستگاری در قیمت یا همون انجام نشه اما تو بازار کریپتوکارنسی اصلا یه همچین چیزی وجود نداره ببینید دوستانی که تو حوزه کار هستن میدونن که خب کسی که از روی تی قیمت رو نگاه کنه سه تا مزننه قیمت رو میبینه اگر بیاد تو پلتفرم کارگزاریش خرید و فروش انجام بده اونجا پنج تا مزننه رو میبینه این دوستانی که پشت استیشن میشینن تو کارگزاری تا عمق بازار رو میبینن یه اصطلاحی داریم DOM (Deep of Market) عمق بازار یک چیز بسیار بسیار مهمه که این دوستانی که تو پشت استیشن میشینن قشنگ میدونن سفارششون رو تو چه نقطه ای بذارن با حسل خریدش رو میکنن قشنگ مثل یه شکارچی که نشسته منتظر تا اون تومه بیاد توی قشنگ وسط اصل اصلهش و این داستان خب خیلی سخت میکنه کار دیگه برای اینایی که مثلا همینجوری میرن خرید فروش میکنن آخر هم زرر میکنن میرن جل در سازمان بورس میگن پول ما رو خورده شما اوزولشو نمیدونستید در صورتی که تو بازار کریپتو تو گفتم دیگه ما کلی بازار داریم قیمت های هر صرافی هم با صرافی دیگه متفاوت علتش هم در این هستش که توی سرافی ها بر اساس قیمت خودشون قیمت میزنه ولی تو بورس یه قیمت واحد داره مثلا بانک سادرات یه قیمت مشخص تو همه یعنی هیچ فرق نمی کنه شما از مشت معامله کنی از تهران مامل کنی چون متمرکز توی یه است. این اصلا غیر متمرکز بودنش از همون اول مطرح بوده پس قیمت ها متفاوته تو صرافی های بزرگتر شما چون یه جامعه نرمالتر و بزرگتری داری قیمتتون عادلانه تره قیمتی که میبینید و اون دی و بهتون کمک می‌کنه این دیواره خرید و فروش که به هم دیگه میرسیم با دیدن عمقه بازار بدونی که چیکار بکنید این یه سری موارد قانونی هستش که حالا توی بازار بورس هست و بعضا توی بازار کریپتو نیست و بلعکس دستگاه نظارتی در بوس وجود داره در کریپتو اینجوری نیست که سازمان سیک، سیکیوریتی اکسچین کامیتی که مربوط به قوان مقررات سازمان بوس امریکا هست خیلی گیروگرف گرفت میده به این واقعاً کوین ها و توکن هایی که در امریکا ثبت شدن به خاطر همینم هم دارن خارج میشن از امریکا آخرین موردش هم بحث XRP که رو بلکچین ریپل کار کرده من یه ویدیو دارم تهیه میکنم در خصوص اینکه توی اون دادگاه‌ها حالا اونایی که آدمایی که مثلا حرفه‌ای‌ترن دارن گمان زنی میکنن که این دادگاه به نفع کی تموم میشه چون مطمئنا اگر به نفع xrp تموم بشه شما این xrp رو روی 20 سنت و 30 سنت نخواهید دید آدم قطعیات در خصوص آینده کریپتو برخلاف بورس هست خب بارها بارها 378 بار از ابتدای به وجود اومدن بیت کوین گفتن که دخلش اومده و جمع شده رفته. حالا بله می‌بینیم که نه همچنان داره مسیرش رو میره. بازده‌های چند صد برابری توی بازار ارزهای دیجیتال وجود داره که امروز باها هم نگاه می‌کنیم اونایی که تو او شرکت می‌کنن. اما آی‌پیای آی بازار بورس به این صورت نیست. زمان و محدوده جغرافیایی بازار کریپتو بیشتر از بورسه شما وقتی که رو بازار کریپتو دارین کار می‌کنید، در سطح دنیا داری کار می‌کنید. یه تأمین مالی که میخوای انجام بدی در سطح دنیا در صورتی که تو بازار بورس فقط در محدوده ی جغرافیایی کشور نظره و بعضن سهم هایی که به صورت بنیمبلی در بورس های مختلف عرضه شده میتونه جای مختلف هم فعالیت داشته باشه اما بیست کار فقط در کشور مبدأ هست پس این محدودیت تأمین مالی در صورتی که توی بازار کریپتو همچین محدودیتی ندارید دیگه گستردهگی تامین مالی در کریپتو باعث جذابیت اون شده یعنی یه تیمی اگر در یک روستای دورافتاده ای در یک جای دنیا باشن به راحتی میتونن منابع مالی مورد نظر ترشینو به همه دنیا ارائه کنن و از همه دنیا منابع مالی دریافت کنن اکثر این تأمین مالی ها بر پایه ارزهای دیجیتال انجام میشه خیلی تعداد کمی هستن که پول فیات دریافت میکنن شباهتاش من این بالا آیسی آیPO رو اومدم توی تفاوته گفتم توی شباش هم هست از چه نظر؟ از این نظر که یک